هلا يا سمي العز هلا يا حفيد الطال هلا بالحياة اللي قدومك يحليها بهالناس تتبشر على قدوم غاليها Uh -huh. good job صفر خمسه خمسه ثمانيه ثلاثه ثمانيه ثمانيه ثلاثه سبعه سته او من خارج المملكه